tak dvacet nás určitě 20 to Máš Tomáš, tetičky, matka, sestra. O, mám nevlastního bráchu, ale s ním se moc nestýkám. Mámu, tátu, o, dvě sestřenice, jednoho bratránka, strejdu, tetu, babičky, dědečky už nemám. Uh, mám oba rodiče, tedy nejsou rozvedení, a mám mladší sestru, která má 14 let. Bydlíme v rodiném domě a máme, máme psa. Mám docela velkou rodinu. Část mé rodiny žije v Itálii. A v Česku momentálně mám prarodiče, maminku, tatínka a sestru. Mám velkou rodinu, protože sice máme jenom jednoho bratra, ale mám asi 12 bratranců a střenic, což je nevyřitelné množství. Takže když potom máme nějakou rodinnou oslavu, tak je na to potřeba zarezervovat si celou zahradu nejlépe. A mám taky dva psy. Mám ženu a dvě děti čtyřletou holčičku a ročního chlapečka. Máme dům se zahradou a. To je fajn pro děti, protože děti nevydrží dlouho v domě, takže si mohou hrát na zahradě.